تو دوستو سطح سمندر سے کئی ہزار فٹ کی بلندی پر یہ ہے گورنمنٹ پرامری سکول اشار جو جس میں میں خود بھی بطوری پرامری سکول ٹیچر کام کرتا ہوں آج اس بچوں کی کلاس فائف کی بچوں کی یہاں پر آج الودائی تقریب ہے اور وہ ہم سے آج چونکہ جدا ہو رہے ہیں اس لئے ہم لیے ایک تقریب مراقب کی ہے آئیے ہمارے ساتھ رہیے گا مردی شکریہ زمان تدا سبق خود ستاسو دیر دیر مانانا منگا داکو دا زمان امید دیچی مانا کلم دغه دغا دغا ورنکو زمان نن آخرانی روز دا ستاسو دیر دیر شکریہ داکو منگو خلتالیم مخی تجاری ساتو اس بلائی بھی نہ الرحمن روجی سکول جی پی ایس آشار کو جان دیر شکریہ سبق پڑے اور مو اپنے اور ان شاء الله تعالی راض امیر تعلیم دی جی پی جماعت سبق دا اللہ ہوئی خرصایی سبق مووی ناچھل بکی مانت او خو تقریل هر چنو خو تکور که نبا و آن دا چیزی رو باشران ایچ او اسکول دا چیزی رو خرصاییی سرید نجور شو خرصایی و والد نجور شو او اندب او چیداو بلکالا چیداو آن رازی بین شلال درخوا بی او ایش سمعاو بیت دیشی رو پاکستان حید دیگری تللہ بسم الله ني شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم زملاء معلوم اجد الله يا شارکوٹ سکول شارکوٹ پنجم جوہات کے سبقم جو استفسار یہ تو خبری بول نعرہ کی قبل لوک علیہ تدیر کو او سبا بدی جے منجو امتحان بک ان شاء الله و دی من طول پاس کی مختالجہ Hello, hello. رب تو رو اخری روز کا زیدار دا دستے زیادہ کا زیرے ہر جگہ پارا سزرے پارا کو یہ دور دور پر سوچ پتہ مکارا ہے سوچ دور پر سوچ کہ نایے ہمارا راستی شرن سببت سے تسماسا برسا کارا گو ہوں یہاں سانے کی کورٹ روئی دور دور دور ارادوں کی داغت سوچ نایے کہ دور سے کانٹر کھانا ہاں آج کانٹر ترس محبتے کی دیوالوں کو پا دیوالوں درس محبتے کی مصدوب راپنا راکھو روڑا ہوا پتیسے کی بچنات دروازا رایسی پتیسے کی گرڑکے رای अदेय वसाय लेंडर को मैं यह वसादा हूं पास स्कूल का गवर्नमेंट डिसीनी बच्चे हैं कि तथाए में रवात की रूप और खतवतक से हल्ला پتہ ہے قدرتوں کے واحد سرمد ہیں کہتا ہے وقتوں کا لازمی سفر جاری تھا تو کو وجی ساری صفوتदारा بتاکی ترا مسٹھ <سؤال> فرماتے ہیں یہ پرکمان Thank <laughs> you.